لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تَكَادُ تميز من الغير كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ, وقلنا ما نزل الله مِن شَيْءٍ الإعداد جميعا للنشيد الوطني المغربي 9 رقدة الشباب شكرا لأطفال وجهتكم تواحد زمان عمال أنا خرج بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم الاغر مكرم صديقنا وأستاذنا سيمشطافا القنوني المشهور بحبه للبيئه والمقبل على التقاعد في هذه السنه والذي سيبقى مقره فارغا بنا بمجموعه مدارس ابن بطوطه وبعدها التحق بمدرسه معاذ بن الجبال سنه 1900 سنه 2009 وبهذا اكمل مشواره في هذه المؤسسه وترك ذكرى جميله في هذه المؤسسه ستنقش في في لائحه المؤسسه بانه اهتم بالبيئه وبالجانب الطفولي حيث الاطفال يحبونه حبا جما لان تعامله كان معهم معامله الاب الحنون ونتمنى له تقاعدا مريحا والسلام البكالوريا سنة 1982 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الله. على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في الناس بقية تدل على الخير وترشد إليه الحمد لله الذي رفع شأن العلم والعلماء فقال بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبعد أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع آباء وأمهات وأولياء تلاميذ مدرسة معاد جبل بالشكر الجزيل إلى كافة الأطر التربوية بالمؤسسة وأهني أنادي البيئة على الجوائز التي حصل عليها وإلى كافة الحضور الكريم إلى من أعطى بدون مقابل وبدل جهدا مميزا وأبدع وارتقى بمدرستنا الغالية إلى من أحب تلاميذه بدون حدود إلى السيد والأستاذ العظيم مصطفى القنوني نهدي إليك كل الشكر والتقدير والعرفان ونتقدم بكل فخر وعرفان على ما قمتم بتقديمه من إنجازات عظيمة خلال مسيرتكم العملية بالمؤسسة ونتمن كافة الجهود المبذولة التي لم تبخلوا يوما بها والتي تشهد جدرانكم يكفي أن يقوم المرء بجولة خاطفة بالمؤسسة ليشهد ما تركت بصمتكم في جميع أرجاء المؤسسة وبالخصوص في المجال البيئي وقد تضل أشجار الزيتون تشهد لكم عرفانا لما أسديتم في هذا المجال وهذا وإن دل على شيء فهو يدل على وفائكم واخلاصكم وعملكم الجاد والدؤوب وجهودكم المضنيه التي تفانيتم في تقديمها دون ان تنتظروا عليها ثناء او شكرا في اي يوم من الايام لذا فانه من دواء سرورنا ان نتقدم لكم بجزيل الشكر الذي تستحقونه والشكر لا يكفيكم بصمتكم ستظل خالده بالمؤسسه والسلام التوقيع أحمد العباس رئيس جمعيات آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة وأتقدم كذلك بالشكر الجزيل للبراعم بالمؤسسة الذين حاجوا على الزوايس في البيئة وإلى جميع الحضور الكريم عائل الاحتفاء بالعمل التربوي دمير الحي وقلب محب وإخلاص في العمل وقد توفرت جميع فيكم طيلة حياتكم في العمل وقد توفرت حيات مهانية وهو ما تستحقون عنه الحفاوة والعفان بالجميل. لقد اديتم الامانه وحققتم الرساله وسجلتم بصمات يشهد لكم بها تلامذتكم ومختلف الاطر التي اشتغلت معكم وستبقى شهادتهم في حكم وساما فخريا يتوج سنين, سنين حياتكم. استاذنا الكريم اننا اليوم نتوجه بالتكريم اليكم انما نتوجه اليكم بتحيه التقدير والاحترام لمرحله من مراحل عطائكم الوظيفي الذي اخذ سنوات من عمركم تميزت بالتضحيه والكراندات في سبيل اداء الامانه. وان وان اقل التفاته شكرا تقدم لكم هي الاحتفال بكم وتكريمكم في حفل في حفل يحضره زملائكم الذين لا زالوا في الخدمه. املنا كبير في ان تتقبلوا منا هذا الحفل التكريمي البسيط في ظاهره والغني في رمزيته ودلالته. فهو عربون محبه ووفاء واخلاص. فلكم منا باسم نساء ورجال التعليم والاداره وباسم الاجيال التي تدلمدت على ايديكم منا خالص الدعوات. المياه العادمه في سقي حدائق المؤسسه. السلام على جماعه العرائش خاصه مصلحه البيئه من شخص العضوي الحاج محمد خلاله. السلام على رؤساء الجمعيات ومن خلالهم الاعضاء الس... جمعية أصدقاء عبد الصمد الكلفاوي جمعية متطوعون للخير والتضامن، جمعية الأيادي الدافئة، جمعية النساء القرويات، جمعية فرع أساتذة علوم الحياة والأرض. أقول وقول الأطفال حقاً كما تعلمون إنما نحس نحن تلاميذ وتلميذات أعضاء نادي البيئة والتنمية المستدامة أن فكرنا قد سبق مستوانا المعرفي. فعرفنا وادركنا قيمه ما نفعل واثاره من حياتنا بصفه عامه، فضل كبير ان يعرفنا استاذ مصطفى الجنوني ويجعلنا نؤمن ايمانا راسخا ان كل عمل لا يبنى على تعاون ووحده فتحقيق اهداف اهدافه من المستحيلات. نعم ان استاذنا مصطفى الجنوني كان وما زال في كل اعماله يؤمن بالكيف وليس بالكم، فأصبحنا ونحن في هذا المستوى نتقن إعداد الدروس وتلخيص المعاني، وهو ما ألهمنا من خلال هذا الموسم الدراسي حسن التتبع. نعم أدركنا حقا أن التلميذ بحبه للأستاذ يزداد هذا الأخير عطاء. نعم يا أستاذ اسمك راسخ وفضلك أوسع، فلن نستطيع قول لك مع السلامة بل إلى اللقاء، لأننا أصبحنا ندركه والحب يرجع إليه. أن الأنشطة تعم اللقاء فشكرا وشكرا وشكرا والسلام عليكم. شكرا بسم الله الرحمن الرحيم كلمة الجماعة في حق منسق نادي البيئة والتنمية المستدامة لمدرسة معاد بن جبل. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أيها الحضور الكريم سيداتي وساداتي إن مثل هذه المحطات الودية التقاربية لهي محطات شكلاً تشبه باقي المحطات الاحتفالية ومضموناً تختلف شكلاً ومضموناً لذلك أقول أصالة عن نفسي وأصالة عن جماعة العرائش بأن مدرسة معاد بن جبل تحتل مكانة خاصة لدى مصالحنا مصالح الجماعة وذلك بسبب حسن التنسيق التنسيجي المنظم من قبل الأستاذ مصطفى القنوني منسق نادي البيئة والتنمية المستدامة سيدي المدير وبالمناسبة أشكر الإدارة المباشرة لهذه المؤسسة فهي كما يبدو لها تميز في التدريب والتدريس لأن الأعمال البيئية التي تم أزرعتها بهذه المؤسسة تعكس روح الوحدة والتضامن بين الأطر التعليمية بتنسيق مع الأستاذ مصطفى القنوني والسيد المدير جمال الدين أجمل ولن أنسى الشكر الموصول لتلميذات وتلاميذ تلاميذ هذه المؤسسة على تميزهم الدراسي كما أخبرني أستاذهم ومن خلال تتبع الجماعة لأنشطة البيئة التي يقوم بها المجتمع المدني بالفضاءات التعليمية فقد تبين أن متعلمي هذه المؤسسة أدرك قيمة البيئة واثرها على صحة الإنسان لذلك هنيئا لنا بمحصول أبنائنا وخير ما أختم به وصية إلى المسؤولين بهذه المؤسسة على المنظومة البيئية فأعاهدهم باسم جماعت جماعتهم العرائش أننا لن نقطع صلة مع المؤسسة بسبب تقاعد الأستاذ مصطفى الجنوني، بل سنظل شركاء متعاونين سواء مع الجمعية التي يترأسها الأستاذ ومع العاملة بمجال البيئي أو مع الإدارة المباشرة ودام للجميع في خدمة هذا الوطن والسلام عليكم ورحمة الله لحسب رسولي أنه راه غيتكرم وحتى كذلك نشوفه السمسطفة تكريم لكن أين هو الشخص المكرم هذا سأل الشخص المكرم في يوم تكريمه ما زال يجد ويجتهد لكي ينجح هذا النشاط صراحه لا اجد الكلمات لكي اعبر عن عن احترامي وتقديري للسيد مصطفى القنوني لما يقدمه من عمل جليل في مجال التربوي بالدرجه الاولى وايضا في مجال البيئي درجة الثانيه فالشكر كل الشكر لهذا الشخص المكرر كما قلت في البداية يجب عليه أن يستمع وأن يجلس ويكرر لا أن يعمل في هذا لكن حبه للعمل في الآخر الرمق دليل على أنه سيستمر رغم أنه سيحال على التقاعد يستمر في العطاء فنكرم رجل يعني قدم ولا زال يقدم الشكل الشيء الكثير لي لي لي لي للناشئه لكي تكون لكي تقوم ب بالادوار المنوطه بها يحاول ان يبلغ رسائل بيئيه للناشئه وان يؤسس لمدرسه ايكولوجيه ثانيه بعد المدرسة الأولى على السعيد الإقليم وأن تكون هناك عدة مؤسسات تنهج نهج مؤسسة معاذ من الجبل طبعاً إحنا في جمعية مدرسة من هذه الأرض يعني نشتغل مع هذه المؤسسة في بعض محطات في, في إطار تدخلنا نحن في جمعية على مدرسة الأرض دورنا تأطيري تحسيسي بالدرجة الأولى مع بعض الامكانيات الدعم في اطار الممكن. فهذه البادره أه نحن باسم الجمعيه لا يسعنا الا ان نثمنها وان نشجعها وان تكون هناك الاستمراريه. يعني سيذهب الجنوني، لكن من سيخلفه؟ هناك طاقم طبعا برئاسه السيد المدير المحترم انه أه يمكن ان يستمر. ويمكن لهذا الفضاء ان يستمر وان يتطور الاساسي في العمل البيئي هو الاستدامه ليس الموسميه فعلينا ان نعمل وان يستمر العمل بشكل مستدام فكل هذا من اجل دائما في اطار اهداف التنميه المستدامه لننمي فضاءات العش المشترك بشيء بشكل يبقى مستمرا وكل واحد يجب ان ينخرط انخراط الجميع في انجاح هذه المبادرات هو شيء بد منه. وفي الختام يعني انا جد سعيد بحضور هذا التكريم رغم اني لا الاحظ هذا الشخص مره اخرى امامي لكن يعني هذا يعني رسائل يعني يعني تصل يعني لجميع المسؤولين في هذه المؤسسه والباقي المتدخلين ان علينا ان نجتمع، ان نشترك وان نتعاون جميعا من اجل ان تكون مؤسساتنا نظيفه وان تكون في النهايه مدينتنا نظيفه. اذا بالعمل المشترك نتقدم والسلام. الدين والزي المجموعة المبارك باسم جمعيه رقاد الجديده للتنميه والتواصل نشكركم على دعوتكم لنا لحضور فعاليات هذا الحفل التربوي الكبير الذي ثم من يصنع حبات عقده ويندم صمته والذي يدخل في إطار تكريم أستاذنا الفاضل مصطفى الجنوني بمناسبة إحالته على شرف المين أستاذ العزيز، ها هي الأيام تمضي سراعا آخذة بأعناق الليالي وكأنها لحظة هربت من عقال الزمن لحظة تاريخية ومحطة متميز فهنيئا لكم بلغتم الأمانة ووفيتم الرسالة فنلتم رضا الله ورضا الوقت واغتنمها فرصة لأشنف مسامعكم بكلمة إبداعية للأستاذ محمد خريف صديق مدرس رقاد الفيحاء يا سادة الحرف والقلم أنتم في القلوب والفكر والشرايين بحق التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين أنتم مصابيح على ضوئها محون الجهل باليقين فشكرا لكم على مر السنين مع متمنيتنا لكم بطول العمر وحسن الختام وتقبلوا جزيل الشكر والإيمان. الهدف الهدف الثاني لا للجوع فنقضي عليه بلا رجعه والهدف الثالث صحتنا لتكون الصحه خير رداء والهدف الرابع تعليم لجميع الناس بلا استثناء والهدف الخامس لا تمييز ما بين المراه والرجل والسادس ماء نشربها ومياه من دون العلل، والهدف السابع طاقتنا من أنظف نبع أو مصدر والهدف الثامن أن نضمن حق الإنسان بأن يعمل والهدف التاسع أن نستثمر ببنى وأساسات أفضل والهدف العاشر لا تميز في الأرياف ولا المدن. والحديث أصلا مرتبط بمداين فيها نهتم لتجاهل كل الأخطاء. والهدف الثاني بعد العاشر اهتمام بالأحياء. والهدف والهدف الثالث بعد العاشر مناخ أفضل صحيٌ. سلام بالانصاف والهدف السابع بعد العاشر ان نتشارك تحقيق الاهداف هذا العالم بيت الناس بيت الناس جميع الناس بيت البحر والغابات بيت جميع الناس بين المرأة والرجل والسادس ماء نشربها ومياه من دون العلالي والسادس ماء نشربها ومعصرها ومفقنا بعنها ومصدق لي ولكل الناس تكون بتكلفة أوفر حتى ينمو بالسمراء الحادي عشر مرتبط بمدائن فيها نهتم لتواجه كل الاخطار وتظل مدائننا تنمو لحلّه هدف موزون انتاج دوما مسؤول يصحبه فعل يعدل واستهلاك ايضا مسؤول حتى ينمو باستمرار يبقى ينمو باستمرار البيت الحاضر والمستقبل هذا العالم انت امامكم معنونه بالاهداف التنميه المستدامه 17 يعني هذا هاد اللي سمعتوه هذه الاهداف هذه هي ديال الامم المتحده اللي نادت نعم اذا الامم المتحده اللي نادت على دول العالم ربما 145 دوله اللي نادت عليهم وان صادق وكان المغرب من بين الدول التي صادقت على هذه الاتفاقيه. اذا الهدف الهدف الهدف اللي هذا العرض هذا هو ان يعني المفهوم الصحيح ديال البيئه، كيف يجب ان نتعامل مع البيئه؟ وان لان في الحقيقه ان عدنا جهل او يعني مطبق هذا المفهوم هذا على صعيد المحلي وربما الجهوي وربما الا الى الامام يعني لان البيئه ان المجتمع المدني ممثل في الجمعيات ما ما كيعملش على هذه المنظومه هذه اللي كنطقوا بها واللي كنتكلموا بها اذا تكون عندك التعليم ان شاء الله حنا بغينا نتكلم على المسرحيه والوليدات ديالها المعاناة معانات كنخدموها النادي المسرح اللي كيخدم هادشي اللي غنتكلموا شكراً شكراً عليك لكم وقد وصلوا المهم الشكر الموصول لكل من وصل إلى هذه المدرسة سواء كبيراً صغيراً مرأة رجل من أي جهة يعني ينتمي إليها وهذا يعني بأن راه لما وصل هنا إلى هذه المدرسة أنه يقدر يقدرنا ويقدر جانباً فينا جانباً فينا إذن الحمد لله والشكر لله على أننا يعني مقبولين على الأقل واحد عند فئة يعني معينة الحمد لله والشكر لله آه المهم آه اللي بغيت نقول ما غنتكلمش على نفس ديالي وتكلم على التاريخ طويل ديالي ديال التعليم وديال كدأ إلى آخره لأن هذا آه الشيء لك ما قلنا ما في وقته ما في إلى آخره اذا ماذا أقول شكرا شكرا شكرا شكرا لك انت سي مصطفى تلقى معنا دابا الان ندوزو نمرو تقديم الشوائ جوائز وغادي نبداو يعني الاخت سعاد اليعقوبي تفضل لنا جمعيه النساء القرويات باقليم العرائش هديه تم صناعتها واحراجها وتنفيذها بيد الاستاذه سعاد اليعقوبي غنيه على التعريف في المجال الجمعوي يمكننا نفتحوا هذه الهديه نشوفوها السي مصطفى هو واحد جهود تقام يدويا من طرف الاستاذه ابات الا ان نشاهد هذا المنتوج وهذه الهديه لا تقدم السيد القنومي وطبعا هذا يعني تقليد نسنه كلما غادرنا مقرات عملنا محالين للتقاعد اذا الاخت سعاد يعقوبي ها له هذه الصينيات بالمرايا تبارك الله، إذا ثلاثة ديال النماذج كما تشاهدو كولو شوف كما تيقولوا تبارك الله عليكم، حتى الجهد كبير تبارك الله عليك سي مصطفى. قيس قولو قيس غادي نمروا كذلك لي شكرا سعاد اليعقوبي على الهدية، نديرو شي صورة بيناتكم إذا غادي نمروا الآن الهدية الثانية، منادي على السيدة دائما سيدة نايمة طه عندنا جمعية الأيادي الدافئة أولا يا أستاذ إذن على ما أظن هناك كلمة وهناك شفنا ماشي كلمة إذا تفضل أستاذة ياسمين السلام عليكم كاين أربعة ديال الهدايا اللي تقدمت للأستاذ السي مصطفى من طرف الأبناء ديالو أه واحد يعني شك بقيمه ماليه خمسة الاف درهم ولكن على اساس ان تشري به درجه ماليه هوائيه هوائيه هوائي <تصفيق> <وحفل>. في كاله <تصفيق> والابن الثاني كانت الهديه ديالو يعني المصاري الحفل كامله على حسابه هو <تصفيق> إذن اذا باقي هدايا اخرى بالنسبه واحد الاضافه ان يعني المحتفى به هو كنري بصفه عنده اربع ديال الابناء اربع الابناء عندي, عندي واحد يعني موظف في انجلترا في بريطانيا وعندي واحد موظف في اسبانيا مهندس ديال تيليكوميونيكاسيون وعندي واحد ثالث هو قلدني ودخل في, في ميدان التعليم هو هو تعليم ثانوي اللي هو استاذ ديال الرياضه ثم الرابع اللي عندي ممثل ديال الشركه اي بي ان اللي هو لافورماتيك هذا هو لاربعه ديال الابناء راه ذكرت الاستاذه لي جوج و جوج اخرين اذا الباقي الهدايا ديال حمزه حمزه دي الابن ديال الجنودي غادي نمروا كذلك على الاستاذه فوزيه خربوش حتى هي عندها واحد الهديه لوحه فحنا كيقولوا سير دوز تقعد ديالك على البحر خصك تهدي من دوا دابا عطاوه البيكاله قصبة الصيانه والبحر هادشي خدم المجال الفيديو ف والهديه الهديه ديال دي اسامه الابن ديالو كذلك اذا هي جوائز او تلاوحات طبعا البحر دائما وجود البحر كيعرفوا دي الاب ديالهم يعشقوا البحر دي وطنيين عرائشيين <تصفيق> <تصفيق> وطنيين عرائشيين تبارك <تصفيق> الله عليكم في الهدايا قلنا الهديه للاستاذه فوزيه خربوش الشيك إذا حكم المواكبه جمعتي كلشي يا سي مصطفى جمعتي البحر وجمعتي الكتاب وجمعتي التوقيت حتى هو صباح ملك لكن إذا اخر اصدارات صاحبة المدينه مجموعه قصصية محمد البشيري و زجل ديال دي المشي بكي سي محمد البكي أخذ إصدارات لجمال هنجير هير يجي الخير كم شي واحد هير هير هير هير طبعا هير آه، بالغ الاثر ونشكروا الجماهير باقي شي اخرى قيمه على ما كنت تقول ما قاعدشي غير بالنسبه لهذ الكتب كما كتشوفوا حاولنا حاولنا والله شهيد على المتعلمين ديالنا دائما كنحاولوا نركزوا فيهم حب القراءه لان هذا الكتاب اصبح بان بان لا احد يهتم به القراءه اصبح بان لا كبير ولا صغير ازمه ازمه ديال القراءه لذلك اعتمدنا باش نديروا واحد النادي ديال الكتاب والقراءه الموازيه وفي الحقيقه في الحقيقه ان هذا النادي نجح واحد النجاح كبير جدا بحيث ان مهرجان يعني ان ديكونتور حكواتيين العالميين جاوا لهذ المدرسه هذه اللي عمرها ما كانت في مدرسه لا سواء وجوج جزائريين هنا او فرنسيين الى اخره ومع عندنا اكثر تلاميذ اللي هما ماشي في المكتبه عبد الصمد الكفوي وهم من تلاميذ وتلميذات ديال شعبانة لان لان خلال السنوات ديالي المره دائما كنت كندير لهم لاكارت كندير لهم واحد البطاقه باش كيمشيو تما يقراو واضطريت باش ندخل تما نولي معاهم في الجمعيه كاتب عام ديال جمعيه أصدقاء عبد الصمد الكنباوي كندير دابا كتابة تما باش نسهل المساله على كلام، لذلك انصح الاباء والامهات وداكشي يشجعوا وليداتهم على القراءه لان من كيمشيو من هنا للثانوي الاعدادي عاد كيبدا القراءه، لذلك احنا كنعطيوهم هنا المنهجيه ولكن اذا تابعوا الوالدين وإذا كتي غيكونوا مزيانين. شكرا سي صباح، تبارك الله عليك إذا الناس في تحديد هذا يا مصطفى عاد تجوزوا هذه العملية المونتاج طبعا هناك واحد الهدية اللي كتماشى مع المجال البيئي وهي منها يعني بأهمية تحسيس الحفاظ على المجال البيئي رأت جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض إلى أن تقدموا واحد الهدية لفائده هذا النادي تفضل معنا استاذ الاساتذه الكرام اذا هديه كما كتشاهدوا دوبوبيل بوبيل زوج ديال زين جاهز تفضل كلمه في في حق اسمح لي انا انا اسمح لي, لي جود يعني أه اللي جوات يعني المجتمع منا الاساتذه الذين يقفون امامكم هم اساتذه أه علوم الحياة والأرض، علوم الحياة والأرض يعني سيانس واخا هاد الأساتذة هادو هادي عندهم جمعية اللي هي دولية وطنية وطنية يعني إلى آخره، وهما كيخدموا في هذا المجال، أه أنا ملي كنت كنخدم بالنادي، لي كنت كنخدم بالنادي ديال البيئة، دائما كنت كنتلاقى معهم في محطات، ومن هذا المنبر هذا كنت كنلقاهم محطات وفي الحقيقة راه فادونا واستفدنا منهم استفدنا منهم بزاف لانهم ما كيعملوا في هذا المجال هذا بعلم اذا اذا اللي بغيت نقول اللي اخر استفاده اللي استفدنا منهم هما ان الوليدات ديالكم داوهم في خرجه خرجه بيئيه بامتياز ان مشاو للبحر وجاكوا على كتب يعني وعرفوا بان البحر هو واحد المكان اللي تلوث خطير جدا وبحيث ان هالثقافه الثقافة خدوا من الناس في بركه. ثم بعد ذلك انتقلوا للمعهد التقني البحري الى اخره، وشافوا للكبار الكبار ما شيء هاد التلامذ هذو اللي كتشوفوا. اذا الى اخره كنشكروهم كنشكرهم كنشكروهم. بل زادوا فرحونا بزاف بزاف، سمعوا بان عندنا المشروع ديالاش، المشروع اللي عندنا في هذه المدرسه هو استعمال اعاده استعمال المياه العادمه. التلامذ مين كيغسلوا تما بديك بديك بديك الحمام، أن ذيك الماء ما كيمشيش لهيه، كيمشي تحت الأرض وكي، وراه تما بنا النادي، النادي بن نادي بنا تما واحد الخزان ديال الماء راه عامر دابا. ودابا ميسمعونا بأن حنايا محتاجين المدخة اللي غتجبلنا داك الشيء، وغادي نديروا القنوات، ودابا نخليكم ما نطولشي. هما راه هما الان غادي يقدمولنا غادي يقدمولنا بسم الله السلام عليكم صراحه يعني احنا في الجمعيه نكرم اليوم يعني نقدم هذه للنادي البيئي طبعا الاستاذ الفاضل وتكريم يعني الاستاذ اللي سمح لنا أن ما نقدموش هديه شخصيه له ولكن يعني مره اخرى ان شاء الله في مناسبه قادمه من بين أشخاص اللي يقدموا لي يخدموا في إطار التعاون مع الجمعية العلمية هذه الأرض، أنا يكون عندك واحد هدية ديالنا خاصة إن شاء الله. هذه هدية للنادي اللي إن شاء الله غادي يستمر بقيادة السيد مدير كما قلت في البداية، أن هذا العمل بغينا تعاقد بنا السيد مدير أنا راه ما بقيتش، أنا راه ما بقيتش. راك خصك انت اللي الوثائق. سيد المدير والمنسق. آه، طبعا كما قلت في, آه، في البداية. آه، غير آه، آه. انا غير غادي نسمع، انا آه. غير لا لا الجمعية كما قلت في البداية يعني تدعم تؤطر وأيضا تدعم فيما تتيسر لها من معدات. طبعا هذا المشروع هو مشروع رائع جدا ان نستعمل المياه ونعيد استعمالها حفاظا على البيئه كتدخل في صميم اننا نحافظ على الماء لأن هذه الوسيله ديال المضخه كتيح اننا نحافظوا على الماء وعلى الفضاء الاخضر السيناريو ديالو والاستدامه فهاد زائد النقطه الثانيه هو المؤسسه يعني كتهتم بالنفايات النفايات المدرسيه لدينا حاويتين وفيهم رسائل بيئيه اللي انها كتحث التلاميذ على الفرز يعني بعد واحد الملصق واحد واحد الملصق اللي غادي يكون على هذه الحاويات اللي غادي يكون فيه لي الاوراق والبلاستيك زائد مواد عضويه اللي غادي يكون، هادو يعني الجمعيه كتقدم هذا العمل على اساس يكون دائما مؤسسه نظيفه حق واجب حق التلميذ ان يعيش في مؤسسة نظيفة وواجب عليه أن يحافظ عليها، ديال وسائل يعني كنحاولوا ندعموا هذا النادي بهذه الوسائل، آه إن شاء الله غادي نعطيه هاد ال... وحنا مستعدين في مجال تعطير على طول السنة، مازال مجموعة من الأمور حنا لاحظناها في إطار التتبع ديالنا والإستشارة مع السي مصطفى، أنا مازال مجموعة من الأمور تزاد هنايا وحنا مستعدين أننا أنا... <تصفيق> ألو. نعاودو، ألوغ غنعطيوا يعني هاد الهدية يقدمها السي السي بدر الدين فتحي. يعني المدخة اللي المياه السطحيه، طبعا كما قال السي مصطفى كمية سطحيه وايضا حتى مياه الامطار بعد المرات تضيع، يعني لماذا؟ لا؟ أن التفكير في الحوض اللي يستوعب واحد الكميه كبيره اعاده استغلالها في السقي عوضا ان نستعمل المياه الصالحه للشرب. شكرا، اذا نعطيو الملخ الكلمه للسي مصطفى ربي فتح. السلام عليكم، آه كنبغي نقول اولا شكرا لجميع الحضور. هذه المناسبه اللي هي في الحقيقه مناسبه لشخص يستاهل كل خير عرفنا عليه كجار ديالي في المغرب الجديد، كإطار تربوي بامتياز، مناضل بيئي، لبيت الدعوة لهذا السبب هذا الحقيقة، وكل واحد فينا هنا في هذه الخيمة هذه ما هو إلا ما جاء إلا لأن عنده واحد المقدار من الاحترام للشخص سيدي مصطفى القنوني، مصطفى القنوني بغينا نقول كلمة واحدة إننا نحبك في الله وبغينا نقولوا بان هذه الخطوه هذه ما هي الا خطوه ماشي نهايه بل هي بدايه لعمل جديد في المجال البيئي وشكرا. يلاه السي العبد. اجا خير مصطفى، هديه الى الاستاذ المحترم مصطفى الكندوني الى السيد رشيد ضخ الماء الرئيسيه للمؤسسه في حاجه ماء سائلها والاستفاده غادي يعمل الجرد ديال المواد هاك سلموا الاداه سلموا ها اذا مضخه مقدمه من جمعيه اساتيده علوم الحياه والارض الى منسق الجديد السيد رشيد قنوفي الذي نتمنى منه ان يستمر في العمل الدائم الذي كان عليه السيد مصطفى القنوني وشكرا رحمة لكم عليكم هناك هديه للاستاذ المحترم مصطفى القنوني مهدات من الاستاذ رشيد القنوفي سي رشيد سي رشيد <تصفيق> تفضل اه قالوا واش سي رشيد كيعمل لي الرشوه هنايا ولا شنو؟ واش كيقول <تصفيق> <تصفيق> المنسق الجديد ديال نادي الفئه ان شاء الله سنعمل سنعمل احسن اذن هذه قيمه مصحف كريم الى البحار والقران والقصبة والبيكال إذا وقالك ما تقولش كنتمنى لك عندك تقاعد مريح بالصحه عفية وطول العمر ان شاء الله دائما دائما في اطار <تصفيق> تقديم الجوائز تقديم الجوائز السادة إذن حتى نكونوا منصفين وعادلين ارتاع التلاميذ ديال المؤسسه الى ان يكرموا كذلك آه المنظفه على مستوى المؤسسه وهاد الكفاهه هي طيبه ومحموده اذا آه كناديو على السيده فاطمه جزء ديال الجوائز آه من نادي البيئه انات يقدموها هديه وذكرى يقدموها هدية. إذا كان على الأستاذة فاطمة كان <تصفيق> فاطمة تفضل كتسمع اسمي إذا هدية التفاتة من تلاميذ النادي البيئة المستدامة نظيفة تفضل عطيونا الهدية زيد بنتي زيد عند الهدية إذا هذه تلميذات النادي تلميذات النادي تلميذات معاشي صورة دور دور بيئة والتنمية التلميذات كملوا معاها شي صورة دوروا دوروا دوروا دوروا هاد جي هاد جي نعم نعم وقف عوقف بلاستيك ودور صافي تمام إذا كذلك تلاميذ تلميذ تلاميذ ذكور إذا يبقاوا تا هما تلاميذ يصوروا كل شيء معاهم سمسرة إذا فتح الهدية <تصفيق> وشوفوها ار ار ار ار الطبلة ار الطبلة إذا اه تقطيعة <تصفيق> تقطيعة إذا تقطيعة البنات عطاوها تقطيعة وغادي نمروا كذلك إلى تقديم جائزة أخرى للذكور للوليدات تفضل تفضل زيدوا زيدوا العشاق في النبي صلى الله عليه وسلم عطاوها تقطيعة الهدية ديال تسلم عندهم دك تصور معاك عاوتاني تصور مع فاطمه شوفو شي ما تغطيش على الكاميرا هذه هادي اخرى ديال على إذا هاكا فاطمه جوج صور مع فاطمه غادي نمروا الى تقديم وخدموا معايا <تصفيق> من تما انا انا هنايا سبق من هنا المدرسه ومن بعد حلطوا عليا ودخلوهم ونعمه الشخصين ونعمه الزوجين في الحقيقه لا تربيه ولا خلق ولا اداء شكرا شكرا السيده استاذه لازم, لازم من خلال ملاحظات مدونه بقائمه الانخراطات بانكم انهيتم وستحالون على المعاش وبهذه المناسبة يطيب لنا في المكتب الوطني للتضامن الجميع المغربي أن نهنئكم متمنيين لكم تقاعداً سعيداً في صحة وعافية كما لا يفوتنا أن نثمن عالياً كل الجهود التي بذلتموها في إطار نشر الفكر التضامني وتوسيع مجال إشعائه لولا ما تتحلون به من دماتة الأخلاق وتواضع <تصفيق> إيش الموضوع الشكر تحيه طيبه وبعد طيب لنا في التضامن الجميع المغربي نشكر لاخوتكم مبادرتكم بالتطوع للقيام بمهمه مراسل بمدرسه معاد بالمؤكدين لكم ان التضامن الجامعي المغربي قائم على اكتاف العديد من الذين يبذلون من وقتهم وراحتهم في سبيل الهدف المشترك الذي نسعى جميعا لتحقيقه الا وهو الدفاع عن شرف المهنه وكرامه العاملين بها اساتذة علوم الحياة والأرض، رغم هما دايرين واحد المفاجأة غادي الآن، واحد الهدية ممتازة ممتازة جدا جدا. النادي ديال البيئة، على العموم، على العموم، تمر المسائل كمقاربة يعني لاستمرارية كذا وملتمس بأن التمس من الأخ رشيد رشيد قنوفي التمس التمنو باش يشغل هذا المكان ديالي باش يبقى بعدا نادي البيئة قائم بذاته يعني وغادي إن شاء الله اللي غادي نسلموا يعني الممتلكات ديال هاد ديال هاد النادي إلى آخره وبذلك باش نكونوا عادي غادي دير لنا واحد تشكيل واحد ميثاق شرف ميثاق مدير سي جمال إذا رئيس المؤسسة ننادي على سيد رئيس المؤسسة ميتا بشارة. ميتا بشارة. أستاذ هذا ليس وإنما ملتمس. شكرا لك أنت من الآن جوائز.